Здравей Дара! Здравейте! Какво ще ни готиш днес? Ще ви приготвя порцеланови. Талиятели с кариди, на което ще ми трябва талиятели, с кариди, чесън, зехтин, песто и тъна. Да започваме, трябва ми тенджера. А навън вали ли? Защото да гледам, че си дошла аз дъждобран. Много смешно. Трябва ми вода. Къде има мивка? Скри пристилка. Да, задължително. Защото не мога да се отцапам дъждобрана, добрана, все пак. <laughs> ще трябва някак да ме вържи. Така, какво ни трябва? Трябва ни вода. Тази тенджера. Кое ти е от ядене? О. Може ли още? Не. Добре. Ако искаш да ги едеш, сурови. Моето любимо ядене, всъщност, трябва да кажа, много обичам паста. С телешко рагу, с кариди. Обичам и като кухня, по принцип обичам и суши, но много обичам. Да знам как работи котлона на който го. Ако успееш нещо, може и да тръгне. Такъв не, не съм използвала такъв котлон. Знаеш ли, че съществуват индукционни котлони? Естествено, че знам. Какво е ха едно? Трябва ми сол, слагам сол във водата, защото а, сварявам пастата на подсолена вода. След това взимам талиателето. Mm. <съква> У вас кой е готви? Аз. Какво обича твой приятел да му готвиш Какво? Не Какво? Твоя Твой приятел, какво обича да му готвиш най-много? <сък> Месо с картофи. На фурна, на манджа, плоделно, бургери, всякаква форма. Месо с картофи. Кой те научи да готвиш? Никой. Затова и не се справям супер, но съм си дала време да започна да се справям супер. Като цяло, когато бях малка, бях супер а, капризно дете от гледна точка на какво му се яде и също основно това, което ядох и исках мама да ми прави, бях картофи във всяква форма. Просто картофи. Трябва да има картофи към днешна дата. Аз мога да правя най-добре картофи с месо. Просто... природа. <г prize> Кои от домакинските задължения извършваш с огромно удоволствие? <гật> <гật> <гật> <гật> Колко време трябва да върти тия е, е, е, е, е, е, е, е, Докато го метнеш на стената и не се залепи. Мама ме е учила на този трик. Не знам, не конкретно за талиятелите, но за спагетите. Ги а... мятате по стената? Ги <laughs> по стената. И ако се залепие е готово. <laughs> колко време горе дължи ги мяташ по стената ти? <laughs> След около 10 минути. Между другото с приятели. <laughs> Сме се концентрирали и двамата върху отделните си кариери. Но домакинските неща, които извършвам с удоволствие са пускането на пералня. <laughs> Аз имам а, страст към умекотители. Обожавам да мириша прани дрехи. <съща> <съща> Вкъщи не става така. Затова не готвим на индукционен котлон. Не може да вземете нормален. Тото не плаща ли достатъчно? Кажете, ако имате нужда от хляб. <съща> <съща> и също обожавам да пускам тералния. Също много обичам, когато това, което готвим, и се получава. Но това не е всеки път. <laughs> Обичам да чистя. Между другото, когато започна да чистя, не мога отгоре отгоре да изчистя, ми трябва всичко <laughs> да всичко да се сме. Всеки ъгъл, примерно, всяка фуга. Да. Монг, не много съм далече от монг. Ако не се занимаваш с музика, с какво ще, ще се занимаваш? Има ли масло? Щях да намеря начин да създам музика. Щях да намеря друга допирана точка с музиката, но може би. Благодаря ти, Господи! <сък> Най-вероятно щях да се занимавам с психология. Между другото, аз паралелно в момента уча психология. Така Това ми е. е интересно. Искам да проверя дали тарителите са сготвени. Така, да да казвам, скоро завърших 12-ти клас и продължих. А... <съкък> <Кой брестите? съкък> Почти е готово. Сега уча психология в, в Нов български университет и най-вероятно ще да се занимавам с психология изцяло. Смятам, че ние сме поколени на супер напреднало време и свят въобще и трябва да, да занимаваме с супер много неща, тъй като нямаме време за губене и да го оползотворим колкото може и да бъдем полезни на света колкото можем. Сега ще сложа малко зехтин. Yay. Ти е, само певица ли си, или си и композитор, и текстописец, защото хората не знаят това, познаете само като певица. Аз съм освен певица, автор на музика, автор на текстове автор на мелодия, също съм артист, тъй като се занимавам и доста сериозно с танци, което не трябва да се подценява, когато става въпрос за перформанс и за живи изпълнения, тъй като това е супер трудно, да можеш да танцуваш и да пееш. Можеш ли да танцуваш, да пееш и да готвиш? Обещах си да не се влюбам, бях студена като леден да рискувам дори да се стоп. Не, писано ми е, да те обичам допуск. Добре, това е супер неритмичен е инструмент, разбирате ли сара да друг. друго? Чакте! Писано ми е, да те обичам допуск. Много искам да видя дали се готови с ама по какво начин? Лепни ги на стената, човек. Обещаваш ли обаче? Обещавам. Че ако е готово, няма повече да ми се подиграваш за този начин на готвене, защото ти така по този начин омаловажаваш майка. Жената, която ме е родила, разбираш ли? Тя ме е учила на това нещо и ти в момента се подиграваш и ме гледаш в очите. Съжалявам. Иска ли някой да се пак? <съправа> Къде е тигана? Този може ли да ползвам? Не. Аз мога да правя бицепси с това. Вие добре да ли сте? В последен дъх, както във всяка друга песен, аз никога не съм била не автор на песните си, никога не съм седяла и да чакам някой да ми напише песента. А, винаги съм участвала абсолютно пълноправно в процеса и съм се учила м супер детайлно от всичко, което Искрата ми е показвал. До този момент работейки с него. В момента разтопявам масло и ще сложа Можеш ли я на скаридите да ми спееш друга песен? Тази вечера аз съм хубава. Искам да танцувам с теб. Само с теб. Искате ли да ви покажа хореографията на война тук на живо, докато го да, <бълтвя> Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <бълтвя> <бълтвя> Ту. През мен е един и съпружка. Ту-ту-ту-ту. Предварна розите, които пак не носиш. Не ме речи <съправда> твърде сложна. Никога не ми зададе точните въпроси. Колекцията спомени и това ли се превърнах аз? Само снимките ни ми останаха скрити истини. Минута се превърна в час. Времето отваря раната. Дай и така нататък, така са почти готови, обаче ще ги намаля в момента. Добре. Ели бързи 10, може ли? Чакай! Чакай! Чакай! Чакай! Чакай! Чакай! Чакай! чакай. Бързи да дес... бързо! Дабе. Пържено или печено? Пържено. Малки или големи? Големи. С брада или с мустаци? К'во си помислихте на големи? <laughs> а, брада. Високи или ниски? Високи. Екс или гласът на България? Екс фактор. Принцесата или порцелана? Хора какво правя? А, да. Парцелана? Естествено, че порцелана. Жена на годината или дебют на годината? Жена на годината. Студио или На живо. 2020 или 2021? 2021. Сол или сискрата? Чи ние не сме ду сол. Текст или музика? Текст. Браво. Не ме питахте за Цити и Дупе. <рък> Цици. или Дупе? <рък> Цити. <рък> Ръкия са салата или бира с а, картофи? Бира с картофи, обаче без бирата, само картофи. Картофи или сладко? Картофи. Картофи или <сък> тали, тали. Картофи. Шоколад или картофи? Картофи. Картофи или музика? мога да изберам между картофи и музика хората, това е. Кредите са почти готови. Разкажи ни за първата ти авторска песен. Първата ми авторска песен в момента е изтрита от YouTube. Защото истината е, че не знам и аз някакви импулсивни действия от моя страна. Знали съм сираче, пък и съм... На... 19. Просто към днешна дата не ми харесва това, което съм направила. Не смятам, че представя качествата ми. Било е от неопитност, било е от незнание. Така че мога да кажа, че първата ми авторска песен е Сагапао. Сега предстои да изсипем талиятелите. При скаридите. Реших... Първата ми песен да бъде чуждоязична, защото така се случи в процеса на работа, да я напишем на английски язик. А, писането на английски язик, между другото, е в пъти по-лесно, казвам го като автор, тъй като българският ни язик е много труден да звучи благозвучно. а Същевременно обаче да не е семпло това, което казваш, да разказваш силни истории, които въздействат, но не по прост начин. За мен даже е един от най-гениалните текстове, Историята на българските текстове именно на чужди усмивки. В смисъл, как мислите, че се пише такова нещо? Просто е много трудно наистина да се пише и... Вярвам, че на това ще се уча цял живот, да пише текстове. В момента само ги разбърквам с пестото и ще им сложа сега малко босилек. Добре, какви са бъдещите ти творчески планове? Сега ще ви разкрия една тайна. В момента ще започна работа по EP. Което за тези от вас, които не знаят, означава а, кратка, малка версия на обум. А като се прибереш, какво ще сготвиш на приятелите си? Това мислите, че ще ви го оставя ли? <съпълзвър> Това се си госимо за вкъщи. Айде, готово е. <съпълзвър> <съпълзвър> То не тръгва. Хората тежи. Та порция с кой любим човек би я е споделила? С моя любим човек. А с кой музикант, дори да не е жив, би я е споделила? С баща ми, естествено. Защо няма балсамико на крем? Трябваше да украся чинията. Има тази. унисос. <рълг> <рълг> <рълг> <рълг> Искаш ли да сложа унисос на пастата и да проваля всичко и да почнем наново? За ваш ужас. Супер. Къде е буклука? <рълг> На етапе се, храната е нещо, което между другото много не оценяваме, понеже предполагам, че на всички в тази стая ни е като даденост. Но трябва да оценяваме много, защото не всички я имат. Не всички могат да си позволят да ядат каквото си поискат. Така че едно от нещата, за които благодаря всеки път, когато сядам да ям всъщност, е храната, която имам на масата и покрива, който, който имам над главата си. Затова, наистина, пожелавам на всички да, да могат да, да си позволят да, е да това, което искат всеки ден и да могат и да се грижат и за близките си и те също да едат това, което искат. Ще се разчувствам. Сега обаче искам прибори. На нож. <сък> Супер! Идеално! Точно за размера на врата ми. талиатели С кариди И са от порцелана Значи са порцеланови Сложих малко черен пипер За да е по-красиво И да повече контраст Да Сложих малко чередомат Малко с кариди С дехтин С това завършвам този цитат и ви пожелавам добър апетит! Браво! Аз съм Дара Екимова, вие гледате на Котлон и не забравяйте да се абонирате за канала на Studios.